Joo, eli tervetuloa takaisin kaikki munkin puolesta. Tuossa tauon aikana vähän Sirkan ja Stiinan kanssa keskusteltiin, että miten tätä lähdetään viemään eteenpäin. Ja mietittiin, että olisi kiva ehkä kääntää järjestystä, että se ää, tuota, ikään kuin häntäpään, hankkeet ei ole koko ajan sitten viimeisiä, että lähdetään käänteisessä järjestyksessä näitä, näitä sitten kommentoimaan. Ja tuota, ajateltiin, että yksi meistä aina ikään kuin alustaa, alustaa kunkin hankkeen ja sit me kaikki sitten vapaamuotoisesti voidaan kaksi muuta ikään kuin kommentoida tai lisätä tai täydentää tarvittaessa. Ja tuota, meillä on lupautunut sitten myöskin Invalidiliitosta Elina Nieminen kommentoimaan meidän puheenvuorojen jälkeen yleisesti näitä hankkeita ikään kuin ohjausryhmän jäsenen näkökulmasta. Mietin, että voitaisiinko alkuun vetää tällainen ikään kuin yleinen fiiliskierros, että minkälaisia ajatuksia, fiiliksiä niin kuin nämä puheenvuorot ja ylipäätänsä nämä hankkeet ja hankesuunnitelmat, hankehakemukset on meissä Herättänyt. Ole vaikka hyvä sirkka. Hei kaikille! Minkälaisia ajatuksia? Päällimmäisenä oikeastaan mulla tuli semmonen syvä luottamus. syvä luottamus siihen, että tästä oikeasti tulee hyvä juttu. Me ollaan eletty monenlaisia vaiheita tässä hankesuunnittelussa ja nyt tässä vähän päätöksentekovaiheessakin, mutta nyt Tavallaan se into ja ilo, mikä sieltä kentältä pulppua, niin mä uskon, että sen voimalla me saadaan loistava lopputulos. Joo, vähän, vähän samanlaisia tuntemuksia ja ajatuksia. Tosiaan kesällä tutustuin teidän näihin hankesuunnitelmiin. Ja, ja siinä kohtaa ajattelin, että on kyllä kovin monenlaista ja erilaista tekemistä, mikä on on sinänsä niin rikkaus tässä, että saadaan monelta kantilta tätä asiaa tarkasteltua, mutta nyt sitten kun te olitte siellä <lilijoiden> päässä> linjojen päässä kertomassa siitä, mitä ajattelette tehdä ja, ja kuinka, niin, niin jotenkin erityisesti niin kuin, ä, ilahduttaa se, että saadaan näkyväksi kaikki tämä osaaminen, mitä Suomessa jo tästä asiasta on ja sitten, että päästään yhdessä niin tekemään sitä Suomen mallia. Joo, budjetista vammaispalveluissa. Tuota, joo, omalta osaltani voin, voin ikään kuin jakaa, mitä Sirkka ja Stiina tuossa sanokin, että se on tietynlainen, mitä Sirkka muun mm. muassa sanoi, että siellä on että nyt päästään niin kuin etenemään ja päästään malle, näitä, näitä malleja ikään kuin luotaamaan ja lähdetään siihen kehittämis ja tutkimus ja kokeilutyöhön. Itse omalta osaltani voin myös sanoa, että niin kuin kun noita hankehakemuksia luki tuossa alku alkukesästä, niin itse innostu siitä, että miten paljon erilaista tekemistä, ideoimista, erilaisia yhteistyökumppanuuksia on näissä alueellisissa hankkeissa ajateltu. Että innolla, innolla odotan, että miten tämä kaikki lähtee nyt käyntiin. Mutta tota, jos sitten ikään kuin, ikään kuin näistä itsealueellisiin hankkeisiin mennään sitten tarkemmin, tosiaan voidaan aloittaa vaikka Vaasa-Laihia yhteistoiminta-alueesta. Tota, siellähän oli tämä oman näköistä elämää hanke, ja, tota, missä tavoitteena muun mm. muassa itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja Tällainen valinnan mahdollisuuden, valinnan mahdollisuuden vahvistaminen. Ja nämä ovat mielestäni niin äärimmäisen niin kuin keskiössä, mitä tulee, tulee niin kuin henkilökohtaisen budjetointiin ikään kuin ehkä tällaisella ideologisella tasolla. Ja tota, siellä oli, puheenvuorossa tulikin esille, että siellä on näitä erilaisia hyvin laajasti erilaisia kohderyhmiä, joita ei ole vielä toistaiseksi kuitenkaan niin kuin Ikään kuin betonoitu, että, että siellä on taas tietynlaista joustavuutta, joustavuutta hankkeessa sisälle leivottu. Ja tuota, sit ehkä, ehkä sen voisin vielä, vielä nostaa ylös, että, että tota, mukavasti myös niin kuin aika heterogeenisia nämä, nämä tota, hankekumppanit, että siellä oli Kela ja T-toimistoja, että, että uskon, että hyvin laaja-alaisesti pystytään tätä HB :ta siellä tarkastelemaan. Ja sitten yksi asia, mikä, mikä muistelin tota niistä, ää, tai mitä muistelin tuolta hankesuunnitelmasta, joka tuli sieltä Vaasan Vaasa Laihian suunnalta, oli se, mikä ei ehkä, ainakaan mä en muista, että toisessa puheenvuorossa tullut esille, mutta itse muistelen, että siellä oli kiinnitetty huomiota tällaiseen ikään kuin kulttuurilliseen moninaisuuteen, mikä ainakin omalta tai omasta mielestäni oli oli erityinen vahvuus tai tällainen erityispiirre tässä Vaasa-Laihian hankekokonaisuudessa. Oliko teillä, Sirkka tai Stiina, vielä jotain, jotain omaa kommenttia tai mietteitä, millä haluaisitte lisätä tai täydentää? No, aika tyhjentävä oli se sun pikaesitys, että mulla ei oikeastaan ole mitään. Oletko sinulla mm, no mä Olisin ehkä kommentoinut, tuota, mitä, mitä tuota vaasa -laihia nosta esiin tässä, ää, näissä työpajoissa käsiteltäviksi teemoiksi, niin, niin ilahdutti se, koska ne on nyt niitä ihan samoja teemoja, mitä me joudutaan myös, tai saamme, pääsemme myös täällä yhteisesti pohtiin. Niin ihan, ihan tässä kansallisessa hankkeessa, että et tota, mitä palveluja, budjetti voi sisältää, mitä mahdollisuuksia, haasteita, riskejä asiakkaan kannalta siihen voi sisältyä, niin, niin nämä on just niitä myöskin yhteisesti pohdittavia ja tutkittavia asioita tässä hankkeessa. Samaten kun tämä yhtenä kohtana oli tämä luoda käytännön henkilökohtaisen budjetoinnin prosessi, varmasti sitä muissakin alueellisissa hankkeissa tehdään ja, ja sitten niin yhdessä, yhdessä myöskin kehitetään. Samaten tämä kielellinen asia mulla oli, oli huomiona, että, että hyvä, että tulee Toisaalta myös tämä suomeen ja ruotsin tässä esiin, mutta, mutta myös niin tulkkauspalvelut, viittomakielisten ja puhetulkkauksen tarve tässä, tässä tota, henkilökohtaisessa budjetoinnissa ja tämä monikulttuurisuus. Niin, niin Nämä olisin erityisesti tästä Vaasalajian hankkeesta mainin. Joo, tota, pitäisikö edetä sitten tuota? Onko Vantaan-hanke meillä sitten seuraavana? Okei. Joo. Menotko sitten myöhemmin Vai. se verso? Ei kun anteeksi, oliko verso seuraavana? Anteeksi. No joo, oli, mutta ei se nykyään haittaa. Ota sä ensin verso. Joo. Äh, Tuossa aamupäivän Esityksessä nousi esiin ja, ja samaten versonia ja Peijät-Hämeen tässä hankesuunnitelmassa, niin, niin, niin itseeni sosiaalityön tutkijana ää, miellyttävinä asioina tämä erityisesti tämä henkilöstön osaamisen lisääntyminen tässä hankkeen läpi, se on varmaan myöskin ihan koko tämän. Ää, ministeriön rahoittaman koko hankkeen niin kuin yhtenä, yhtenä ajatuksena, että oli se Suomen malli loppupäässä sitten ihan minkälainen tahansa, niin tässä sekä niin kuin, äh, vammaispalvelun äh, asiantuntijoiden ja, ja, ja tota, päätöksentekijöiden ja, ja asiakastyötä tekevän henkilöstön osaaminen lisääntyy ja, ja se nousi kivasti tässä hankesuunnitelmassa esiin, samaten kuin tietysti tämä ihan ydinasia henkilökohtaisessa budjetissa niin tämä asiakkaiden osallisuuden näkökulma ja sen lisääntyminen omassa asiassa ja laajemmin kehittämistyössä eli, eli mukana näissä kehittämishankkeissa. Ja sitten toinen asia mikä, mikä itsellä osui silmään ja, ja mistä tykkäsin, koska siitä näkökulmasta varmaan tätä, tätä ylipäänsä sinne hallituksen esitykseen suuntaan menevää kehittämistyötä tehdään, että mitä, mitä niin kuin nykylainsäädäntö mahdollistaa ja missä tulee sen nykylainsäädännön rajat vastaan, eli mitä tarvii muuttaa, mitä uutta tarvii säätää, niin tämä, että, että toteutetaan näitä kokeiluja niin kuin nykylainsäädännön äh, mahdollistamin keinoin, niin, niin tota, äh, viehättiin jotenkin mua tässä suunnitelmassa myös. Ja sitten se mm, tiedon visualisoinnin asia, kokemusten hyödyntäminen, asiakkaiden aikaisempien kokemusten hyödyntäminen ja ja, tota, mm, ja se tilannekohtaisuus, joo se oli, oli yksi, minkä mä kanssa täältä nostin, että, että ää, työntekijät ää, tuottamassa ajatuksia siitä, että missä tilanteissa Tämä henkilökohtainen budjetti tulisi kysymykseen. Tämmösiä mulla sieltä. Mä voisin ihan heidän nostamistaan odotuksista, pari pointtia nostaa. Eli he toivovat selkeää koordinointia, eli se oli selkeästi haaste hankkeen koordinoijalle tähän taloon päin. Ja he toivovat sujuvaa yhteistyötä ja nopeata liikkeelle lähtöä, niin näihin voin kyllä yhtyä ihan iloisin mielin. Joo, minusta tuntuu, että Stiina ja Sirkka aika hyvin, hyvin tuota, Pajatson tyhjensikin, mulla oli paljon samoja huomioita, mulla on täällä ympyröitynä ja alle no muun muassa, mikä mua kiehtoi tässä esityksessä, oli tämä tiedon visualisointi ja tosiaan tämä jäsennetty alueellista tietoa siihen lainsäädäntötyön tueksi, joka, joka todella, todella niin kuin omaa sydäntäni lämmitti tässä esityksessä. Ja tosiaan näin sujuva, sujuva yhteistyö ja näin pois päin. Tota, eipä mulla varmaan sen enempää verson päijät hankkeesta. Tuolta tuli ilmeisesti toivomusta, että voitaisiinko Tampereen Pirkanmaan seuraavaksi hanke käsitellä. Heillä on ilmeisesti aikatauluhaaste tuossa kello kahdenmaissa. että jos hypätään sinne Pirkanmaan suuntaan, onko ok? Onko, Kun se vaan täältä löytyy <tuh> muistinpanoista, sellainen käytännön haaste, mutta odottakaa, monesko se on tuossa? Aloitanko sitten minä siitä? Mm -hmm. Juu. Halusin Tampere-Pirkanmaan, moni muukin halusi sitä kommentoida, mutta kun se on se mun rakas kotikaupunkini, niin mä sain nyt sitten luvan, että minä saan kommentoida sitä Tampereen ja Pirkanmaan hanketta. Siellä nousi muutama pointti. Ensinnäkin se, että siellä Pirkanmaalla aiotaan tehdä aika pienellä rahalla säästeliästi, mutta Mä uskon, että se onnistutaan toteuttamaan sen takia, kun siellä on 60 ammattilaista valmiiksi verkostoissa tätä kehittämässä. Ja sen lisäksi valtavat järjestöjen ja palveluntuottajan verkostot. Tampereella on jo paljon kehitetty henkilökohtaista budjettia myös aikaisemminkin. Ja Pirkanmaalla on omaishoidon, perhehoidon ja henkilökohtaisen avun keskus, joka on vahvana tekijänä mukana tässä hankkeessa. Mielestäni se on hieno ajatus, että siellä kunnassa tehdään palvelutarpeen arviointi ja päätökset, mutta tämä keskus tukee sitten ihmisiä siinä, että miten näitä palveluita voidaan hankkia. Ja muutenkin Tampereella, niin kuin monessa muussakin hankkeessa tutkaillaan paljon sitä, että mitä tukea henkilö tarvitsee, jotta henkilökohtainen budjetointi onnistuu. Tampereella oli, sen, oli tavallaan kaksi osa-aluetta tavoitetta, eli se tavallaan nimenomaan se ihmisten näkökulma, mitä tarvitaan, että henkilökohtaisesta budjetoinnista tulee hyvä käyttäjien näkökulmasta ja sitten toisaalta tämä ammattilaisen osaamisen kehittäminen, sosiaalityön, sosiaaliohjauksen, palveluohjauksen osaamisen kehittäminen. Ja sitten ehkä haluaisin nostaa erityisesti asiakasryhmistä Pirkanmaan-hankkeessa tämän kuurosokeat henkilöt. On erittäin tärkeää, että me kokeillaan hanketta erilaisten ihmisten kanssa. Ihmisten, joilla on hyvin erilaisia tarpeita. Ja tietysti vielä viimeisenä lakimiehenä ilahduttaa, että Tampere ja Pirkanmaa haluaa tuoda lihaa lakiesityksen ympärille, sitä odotellessa. Joo, tota, erinomaisia kommentteja hyvin pitkälti heijostaa myös omia fiiliksiäni tämän Tampereen Hirkanmaan äh, hakemuksen luettuna ja nyt tämän esityksen kuultua. Tota, mun mielestä oli myös hienoa, että, että tota, siellä oli, oli tota, Huomioitu, että, että niin kuin tätä HBtä lähdetään tekemään yhteistyössä muun muassa tulevaisuuden sote keskusohjelmahankkeen tai paikallisen tulevaisuuden sote kanssa. Että se on varmasti tärkeää, että nämä, nämä ikään kuin kulkevat käsi kädessä eteenpäin. Täällä THL :ssä on muun muassa Päivi Nurmikoikkalainen usein sanonut, että me ollaan ikään kuin tulevaisuuden sote-keskuksen kainalossa. Että me ollaan periaatteessa itsenäinen hanke, mutta mennään, mennään eteenpäin kainalossa tai kasi Mutta tota, ei mulla sen muuta, onko Stiinalla vielä? No, ihan lyhyesti näihin vielä edellisiin puhujiin kompateen niin tota, jäi mieleen ja kirjoitin isolla ylöskin, kun, kun Tampereen omassa esittelyssä oli tämä, että käyttökelpoisuutta haetaan, niin se oli, oli mun mielestä ihan niin kuin Just ASIAN ytimessä ja käyttökelpoisuutta just asiakkaan ja ammattilaisten näkökulmasta ja sitten, että minkälaista ää, tukea asiakas ja ammattilainen siinä HBssa tarvitsee. Ja sitten ihan vaan tähän sote liittyen, niin just hauskasti tuli esiin ne kaikki eri, eri, eri tota, noin tasot tässä, että tavallaan se maakunnan yhteistyö koko Pirkanmaa tai paljon, paljon tota, toimijoita on siellä mukana ja sitten kumminkin, niin kuin mainitaan tämä, että se päätöksenteosta vastaa kukin kunta, mutta näiden yhteisten kriteerien pohjalta ja sitten että kaikki asiakkaat on, on siinä mukana niin kuin kohderyhmänä ja yhdessä tätä kehittämässä, niin hyvä juttu. Eli tuohon käyttökelpoisuuteen liittyy vielä se, että jotta HBista voisi tulla aito vaihtoehto, niin sen oikeasti pitää olla käytettävissä ja sellainen meidän täytyy tehdä sitä niin hyvää, että se on oikeasti ainoa vaihtoehto. Mitäs sitten? Joo. Tota, muistanko väärin vai hypättiinkö äsken Vantaan yli, kun mentiin Tampere Pirkanmaalle? Otetaanko Vantaa sitten tähän väliin? Joo, voi Topi. kun te näkisitte nämä mun muistiinpanot. Niin <laughs> näin. Yritän selvitä näiden kanssa. Eli Vantaa taisi olla mun rasti kanssa aloittaa. Joo, siitä vaan. Tota noin. Öö, ensinnäkin siitä, missä toimintaympäristössä Vantaalla henkilökohtaista budjetointia kehitetään, niin siellä 90 prosenttia palveluista ostetaan. Näin olin kuulevinani. Ja se on tietysti paljon, ja he itse totesivat, että silloin se palvelun tuottaminen on aika haavoittuvaa. Ja mitä Vantaalla myöskin korostettiin, niin ihmisoikeusnäkökulmaa sitä ihmisen omaa osallisuutta, joka toki kaikissa muissakin hankkeissa on ihan se punainen lanka. Palveluiden osalta, niin Vantaalaiset haluaa kehittää uudenlaista, uudenlaisia palveluratkaisuja. Eli siellä halutaan laajentaa Palveluvalikkoa perinteisten palveluiden ulkopuolelle. Ja tätä kautta hankkeella haetaan elinvoimaisia, elinvoimaista palveluverkostoa. Ja jotta ihmisillä on valita, mitä apua tukea tarvitsee ja palveluita, niin se tarvitsee nimenomaan sitä elinkoilla elivoimasta palveluverkostoa ja myöskin ehkä sitten palveluiden ulkopuolelta vielä avun ja tuen tuottajia. Vantaalla haetaan myös asennemuutosta, mikä on erittäin tärkeä osa henkilökohtaisen budjetonin kehittämistä. He puhuvat innovatiivisuudesta. Ja innovatiivisuuden alla on muisti muistisanat kuin digikulttuuri, kolmas sektori ja läheisverkosto. Siinäpä oikeastaan, mitä minulle jäi mieleen. Onko Tiina sulla, haluat se täydentää? No, sulla oli kattavasti siinä niitä asioita. Täältä Vantaan ö, hankesuunnitelmasta nostin näitä. Mitkä on näitä meidän yhteisesti kanssa pohdittavia asioita, että tarkasteltava budjetin arvon määrittelyä ja käyttöä sekä budjetin käyttöön annettavaa tukea, eli tämä varmaan on yksi semmoinen kaikissa tai useimmissa hankesuunnitelmissa korostuva asia tämä käytön, HBn käytön tuki ja sitten toisaalta nämä niin kuin sen määrittelyyn ja rajaamiseen liittyvät asiat, niin, niin ne vaan vielä tästä nostaisin. Joo, mulla on tota paljon samaa kuin teillä. Nimenomaan tämä asennemuutos, mitä nyt hankkeella tavoitellaan, niin se, se resonoi mulla. Ja tota, sitten kun oli Vantaalla näitä odotuksia suhteen tai mallien jatkokehittämisen suhteen niin lainsäädännön puitteissa, että nimenomaan tätä, tätä sitten tai tu, mahdollisen tulevan lainsäädännön puitteissa, niin tätä nimenomaan varmasti tarvitaan. Se on oikein hyvä. Ja ja tota, ylipäätänsä, että hankkeen opit sitten juurtuu näiden uudistuneiden työtapojen kautta. Se on tosi tärkeää. Ja tota, niin kuin Sirkka ja Stiina taisi ehkä molemmat sanoi, että, että just se, että HB sitten mahdollistaa aivan näitä uusia palveluratkaisuja. Että se on ihan, ihan ytimessä. Eipä mulla muuta. Mennäänkö sitten tuonne? Keski-Uudellamaalla, Joo, äh, Kuuntelin sitäkin äh, puheenvuoroa tässä aamupäivällä mielenkiinnolla, erityisesti tätä aikaisempaa kokemusta, missä oli ollut paljon asiakkaita mukana Keski-Uudellamaalla tässä äh, palvelusetelikokeilun, henkilökohtaisen budjetin kokeilussa. Ja ajattelen, että kaikki nämä aikaisemmat kokemukset, mitä, mitä eri alueellisilla hankkeilla on, niin, niin on tosi suureksi hyödyksi nyt tälle jatkotyöstämiselle. Ää, mutta erityisesti täältä suunnitelmasta olin, olin näitä päätavoitteita nostanut, mitkä on ihan keskeisiä näitä meidän yhteisiä kysymyksiä myös, että ja mitä olen jo aikaisemmin maininnut, mutta nämä toistuvat. Nämä millaista tukea HBlla tulisi järjestää ja millaisille asiakkaille HB soveltuisi, niin, niin, tota, niin ne mulla nousi täältä. Sitten myöskin se, että määritellään millaista tietoa ja työkaluja asiakkaat sekä asiakasohjaajat tarvitsevat HBn käyttämiseen. Niin tästä sosiaalityön ja sosiaalityön prosessin tutkimisen näkökulmasta, niin just nämä toimijuudet ja niihin tarvittavat tuet henkilökohtaisen budjetin käytössä niin on kiinnostavia ja tulee ajankohtaiseksi varmaan kaikissa alueellisissa hankkeissa ja tässä yhteisessä pohdiskelussa ja myöskin ne roolit siihen liittyen, että on, on niin asiakas ja sitten on sosiaalityöntekijä ja sitten eri, eri tota noin, nimillä puhutaan tästä tuesta, mitä, mitä tota noin, siihen OBn käyttöön tarvitaan ja sitä meidän tarvii myös olla tässä hankkeessa yhdessä määrittelemässä. Joo, ja sitten se OBn arvon määrittely tuli tässä myöskin esiin, varmaan ihan niitä Yksiä keskeisiä kysymyksiä koko hankkeessa. Oikeastaan tuo Vantaan hanke, niin jäin siinä miettimään sitä kysymystä, että Vantaalla ikään kuin kohderyhmään on asetettu niin, että on tiettyjen palveluiden asiakkaita. Sitten taas esimerkiksi Espoon hankkeessa kehitetään tiettyä palvelujärjestämistapana. Ja jotkut hankkeet lähtee ikään kuin siitä itse asian kehittämisestä. Et meillä on myös niin kuin ne tulokulmat on aika erilaisia eri hankkeissa. Joo, mulla oli ihan just sama. Ihan jalat suusta. Tota, että Mun mielestä on mielenkiintoista, miten nämä eri alueelliset hankkeet ikään kuin noudattaa eri logiikkoja tässä niin kuin ikään kuin kehittämisessä. Et tosiaan, kuten Sirkka sanoit, niin tässä Keusotessa niin kuin nämä kohderyhmät on, on nimenomaan päiväaikaisen toiminnan, omaisuuden tuen, kuljetuspalvelujen ää, sekä asunnon ää, muutostyön ikään kuin asiakkaat. Et, et, et on lähetty palvelujen ikään kuin perspektiivistä tai asiakkuuksien perspektiivistä ehkä katsomaan. Tota, sit mun mielestä on myös mielenkiintoista tässä Keusoten ää, kokonaisuudessa, että ää, Keusoten valtuusto on jo vuonna 19, eli viime vuonna, tehnyt tämän periaatepäätöksen tästä HBN-käytöstä HBn palvelujärjestämistapana, että sekin varmaan tuo ehkä oman lisämausteensa sitten tähän, tähän tuota, hanketyöhön. Mitäpä muuta? Musta tuntuu, että aika oikein ansiokkaasti, ansiokkaasti kommentoitte, että eipä mulle muuta, muuta oikeastaan jää nyt. Sitten tota, pysyt. Jatkaa. Minä saan ilmeisesti jatkaa. Eli Mennään Etevaan. Hetkinen, mä kaivan, kaivan täältä muistiinpanoni. Joo, tuota, tuosta Etevan hankkeesta mulla jäi tuota, erityisesti, erityisesti niin kuin päällimmäisenä mieleen, että mä jotenkin ajattelin, että tässä on Etevan hankkeessa on eräällä tavalla kaksi tällaista pilaria, joista toinen on tää ikään kuin etevan ja kelan pilari ja toinen on tämä etevan ja ikään kuin KVPSn, äh, ikään kuin toiminta tai toiminta tai pilari. pilari ja sitten tosiaan tämä kelan ja etevan ikään kuin yhteistyönä tulee tää äh, ikään kuin ja palveluntuottajien ja asiakas- ja omaisyhteistyö ja sitten KVPS, tai suunta sitten pilari olisi sitten näistä, näitä niin järjestöyhteistyötä, asiakasraateja, yhteisöllisiä palveluita ja näin poispäin. Sitten mä tykkäsin myös tästä ajatuksesta, että, että sitten kun lähdetään sitä hanketyötä tekemään, niin se asiakas ikään kuin tuo sen Oman kotikuntansa tähän niin kuin Etevän hankekokonaisuuteen. Se oli mun mielestä aika, aika jännä, jännä, tuota, jännä lähestymistapa myös. Oikein hieno. Tota, ähm, mitäpä muuta? Ähm, sitten ehkä, ehkä Mielä voisin tuohon kelan, kelan rooliin, rooliin palata, että tämä että nimenomaan tämän kansallisten ikään kuin reunaehtojen ja Ehkä, ehkä rajoitustenkin ymmärtäminen, se kelan osaaminen, tai kelan osaaminen, joka tuo tällaisen ikään kuin ymmärryksen tähän, tähän Etevän hankkeeseen ja varmasti myös tähän koko, koko hankekokonaisuuteen on erittäin arvokasta. Mutta oliko se teillä? Mä haluaisin nostaa kohderyhmänä Etevän hankkeesta erityisesti ne ihmiset, jotka tarvitsevat hyvin paljon. Ja monenlaista apua ja tukea nostivat esille myös haastavat asiakkaat ja haavoittuvat asiakasryhmät. On tärkeää, että palveluita kehitetään myös heille. Ja sitten mä haluaisin nostaa vaan täältä kivan sloganin, jonka kuulin Etevan esittelyssä. Eli yhteistyö tuo ihmisiä yhteen. Muista oli kiva. Me ollaan oikeasti ihmiset ihmisinä yhdessä tekemässä. Se on tosi tärkeää tässä hankkeessa. Joo, tuohon olisi ollut hienoa lopettaa, mutta minulla oli täällä vielä tärkeä, tärkeä kommentti tästä Etevan ja siitä, että, että kun tähdätään siihen ehdotukseen hallituksen esitykseksi tällä tutkimuksella ja kehittämisellä tässä hankkeessa, niin, niin tämä yhdenvertaisuuden näkökulma jotenkin tuli mulla vahvasti mieleen tässä tätä etevan -hankesuunnitelmaa tarkastellessa, että, että nimenomaan, että millä, millä saadaan se malli semmoiseksi, että se on yhdenvertainen ja saavutettava, selkokielinen ja, ja siinä on huomioitu se erilainen, erimittainen tuki, mitä, mitä erilaiset ihmiset tarvitsevat. Ja, ja tota, tuetun päätöksenteon ja toisaalta tämän henkilökohtaisen budjetin tuen niin rinnakkaiset tai, tai hyvin liikeiset kysymykset tässä näin, niin riippumattomasta tuesta. Puhutte tässä riippumattoman tuen toimintamalli tai linkityöntekijä tai millä, millä nimikkeellä, niin, niin nämä oli semmoisia, mitkä, mitkä jotenkin erityisesti tästä, tästä tota, noin suunnitelmasta nousi esiin. Eli nämä viestinnän, kommunikaation ja siihenkin liittyvän toimijuuden asiat. Hyvä, se nostit ne esille. Ne on ovat äärettömän tärkeitä kehittää. Tuossa. Kyllä. Sitten onko vai? Joo, P P P taitaa P. olla Noni. seuraavana käsittelyvuorossa. Jatkan. Me mennään niin vauhdikkaasti nämä eri kaikki maailmat tai maakunnat tai alueet läpi, että ei meinaa pysyä itsekään mukana, mutta täällä mä olin monta kertaa, monta kertaa kirjoittanut ja kirjoitin aamupäivänkin aikana sen, sen tuen, eli, eli tässä jotenkin suunnitelmassa kanssa, kanssa korostuu, että sopiva hankkeella haetaan avun ja tuen Järjestämisen toimintatapa, jossa henkilö on itse keskiössä jo. Ja sitten, että ää, niin, tykkäsin tästä tavasta, millä Essote millä sanotti näitä asioita, mitä, mitä kaikki ollaan tässä tekemässä, niin ää, henkilön ymmärrys omista oikeuksistaan ja sitten vapaus määrittää omaa suuntaa ja sitten saada tarvittaessa suunnitteluun tukea, niin se oli jotenkin niin kuin pähkinänkuoressa niin kuin nämä ymmärrys omista oikeuksista ja, ja vapaus määrittää omaa suuntaa ja sitten se tarvittava tuki niin, niin tota, ehkä tiivistää sen, mistä mä tässä ää, erityisesti kiinnitin huomion. Ja, ja sitten toinen asia se, että, että peruspalvelut yhdistettynä lähiyhteisön tarjoamiin mahdollisuuksiin. Niin jotenkin siinäkin tämä suunnitelma niin kuin, äh, sanotti sitä, että miten tullaan ulos niistä nykyisistä niin kuin laatikoista tai, tai mi mitä nykylainsäädäntö niin kuin saa meidät ajattelemaan vammaispalveluista. Niin tässä oli tavallaan käännetty jotenkin sitä, sitä ravisteltu sitä laatikkoa sillä tavalla, mitä mä ymmärrän, että henkilökohtaisella budjetilla ylipäänsä niin kuin haetaan, että et juu, peruspalvelut, mutta sitten sitä muuta, mikä vastaa niin kuin ihmisen tarpeisiin. Ja sitten oli se roolikartat jotain, mainitsin tuossa aikaisemminkin jo näistä rooli, rooliasioista, niin just, että kuka, kuka tekee mitäkin ja, ja kuka tukee ketäkin, niin, niin ne on mun mielestä semmosia kans täältä nousevia niin yhteisiä tärkeitä kysymyksiä. Tuohon voi olla helppo jatkaa. Saanko Iiro ensin? Joo, totta kai. Sanat totta. suusta. Tätä tota niin. Essote korosti, että heidän hankkeensa tärkeimpiä elementtejä, hankkeen ydintä on hyvä elämä, että se on iso tavoite. Eli ihminen itse asiakas on keskiössä. Ja siihen tarvitaan tukea, luottamusta ja vuorovaikutusta sekä tiivistä yhteistyötä. Voiko sitä sen paremmin sanoa? Ja Palveluista he totesivat, ei yli, ali eikä ohimitoitusta. Teit niin kuin lupasit että sanat suusta. Tuota, Minullakin on, että tämä nimenomaan vältetään yli, ali ja ohimitoitusta palvelujen suhteen ja sit palvelujen ja avun ja tuen oikea ja oikeanlainen kohdistus tai kohdentaminen, niin se johtaa sit niinku täällä, niinku hyvinvoinnin lisääntymiseen. Ja se on varmasti niinku sellainen HBn ihan ydin, ydin mahdollisuus, jos, tai jos ja kun saamme sen, sen tota Suomen mallin. Tota, Sitten olen myös tänne kirjannut, että et Esoten hankkeessa on erittäin laaja, laaja tämä kehittäjäkumppaneiden kirjo ja se varmasti lupaa, lupaa sitten moninaisia näkökulmia, moninaista osaamista hankkeen, hankkeen käyttöön ja palvelukseen. Mutta tota, eipä mulla muuta, voisin tästä suoraan jatkaa sitten ja mennään, ää, mennään hieman tota etelämpään. Et lähdetään Espooseen päin espoo hanke sekin noudatti tällaista tietynlaista ehkä omaa logiikkaansa, mitä tulee, mitä tulee ikään kuin tällaiseen näkökulmaan näissä alueellisissa hankkeissa. Ja tosiaan Espoon hankkeessa, kuten kuulimme, kuulimme tuossa aamupäivällä, niin keskitytään näihin liikkumista tukeviin palveluihin, jossa nämä mallit, ymmärsin oikein, että on kolme tällaista. Mallia, jotka on teoria- ja käytännön tasolla osittain jo tuttuja ja niitä sitten kehitetään. Mutta toivotaan myös että hankkeen aikana syntyy myös mahdollisesti uusia tällaisia malleja ja ratkaisuja. Ja minun mielestä oli, oli tota, myöskin, tai on tässä Espoon ja Länsi-Uudenmaan muiden kuntien hankkeessa mielenkiintoista nimenomaan tällainen, joustava ikään kuin taksipalveluiden ja joukkoliikenteen yhdistäminen sellaiseksi niin kuin eheäksi liikkumisen kokonaisuudeksi asiakkaalle. Ja tuota, myös olen kirjannut, että tavoitteena on tuoda konkreettista tietoa eri vaihtoehdoista. Se on mun mielestä erittäin tärkeää, kun ajatellaan sitten sitä, sitä kansallistakin kehittämistyötä. Mutta oliko teillä kommentteja tuota Espoosta ja länsi No Olisin voinut juuri siihen kommentoida, että, että tuota, suunnitelma on sisälty, että, että tehdään asiakaspäätöksiä niin kuin voimassa olevan lainsäädännön perusteella, niin siitä mulla heräsi ajatus, että, että, että onko tämän alueellisen hankkeen sitten mahdollinen anti myös tähän, niin kansalliseen kehittämiseen. Se, että tulee näkyväksi se, että mikä nykylainsäädännössä, missä ne rajat tulee vastaan ja mitä, mitä rajoja sitten tai halutaan rikkoa tai mitä uutta niin kuin säätää nimenomaan liik liikkumisen tuen ja henkilökohtaisen budjetoinnin osalta, niin, niin, tota, niin semmoinen ihan, ihan konkreettinen asia tuosta tuli. Ja sitten jotenkin just tämä yhdistäminen niin kuin, joukkoliikenneratkaisujen parempi hyödyntäminen tai, tai liittyykö siihen niin kuin joukkoliikenteen esteettömyyskysymyksiä ja muuta, niin, ja sitten tämä henkilökohtainen budjetointi, niin ajattelen, että, että jotenkin tässä on tämä henkilökohtainen tässä, niin poliittista, vammaispoliittista, että, että tässä tulee tämmöisiä jänniä, kyllä erilaisia niin kuin mm. yhteyksiä ja rajapintoja kuin muissa alueellisissa hankkeissa, mitkä voi, ja, ja varmaan parhaassa tapauksessa niin kuin hyödy, hyödyntää toisiaan nämä alueelliset ideoinnit. Ja sitten niin kuin tämmöisellä liikkumisen nykyterminologialla, niin tästä tulee varmaan tämmöinen liikkumisen hybridimalli sitten vammaispalveluihin, semmoinen mulla tuli mieleen. Mulla nousi sieltä oikeastaan se 80 kehittäjäasiakasta esiin, ja sellaista jäin pohtimaan, että Espoolla voi olla aika suuria haasteita, kun tässä hankkeessa muuten kehitetään aika laaja-alaisesti tätä henkilökohtaista budjetointia niin te varmaan sitten valtakunnallisen hankkeen tukena täytyy asennoitua siihen kehittämään sitten aika laajalaisestikin liikkumisen tuen ohi tai niitä näkökulmia miettiä sitten ehkä sieltä liikkumisen tuen näkökulmasta Oliko vielä mulla yksi? Joo, exote. Etelä-Karjalan suuta. Minä olen hukannut mun niin ex No niin. Oikeastaan tähän on aika kiva lopettaa, kun Exoten hankkeen nimenaan ihmislähtöinen HP. Ja se on varmaan juuri se kaikkien meidän tavoite. Eli silloin Exote toteaa, että pitää ottaa erityisesti huomioon ihmisen toimintakyky, tarpeet, toiveet, tavoitteet. Kuulostaa hyvin asiakaslailta. Näin lakimehen näkökulmasta. He korostaa valinnanvapautta, itsemäärämisoikeutta ja osallisuutta. Ja kohderyhmästä nostasin esille, että heillä on erityisesti kohderyhmänä lapset ja lapsiperheet sekä nuoret aikuiset. Exote nostaa myöskin sen henkilökohtaisen budjetoinnin käytön tuen henkilöille vahvasti esille. Ja erityisesti mitä ajattelen Exotesta ja hankkeesta, niin siellä on ihan on monella muullakin, mutta he on kehittänyt valtavan pitkään tätä henkilökohtaista budjetointia kertoivat itse 11 vuotta sitten tehdystä lontoon matkasta. Ja siitä lähtien sitä on kehitetty. Ja vielä haluaisin viimeiseksi nostaa Exoten-hankkeesta hyvän HB-elementit. Eli niihin kuuluu kokonaisuuden rakentaminen, läheisyys ja koko elämän kokonaisuus. Mietitään sitä elämän kannalta, kun lähdetään tekemään sitä henkilölle sitä budjettia. Joo. Tota, Minullakin tota, mietin nimenomaan tätä lapsiperheet, nuoret, nuoret aikuiset äh, kohderyhmää, joka Exoten hankkeessa on esillä ja nimenomaan se niin kuin HB tällaisiin muuttuviin elämäntarpeisiin, että elämähän on kuitenkin loppujen lopuksi harvoin ihan täysin staattista ja lineaarista, että siellä tulee tällaisia tietynlaisia taitekohtia ja nimenomaan niissä niin kuin HB voi olla aivan erinomainen tällainen ikään kuin joustavuutta ja, ja niin kuin yksilöllisyyttä äh, tuova elementti äh, vammaispalveluissa. Tota, äh, Sitten tykkäsin myös että, siitä, että et tässä Exoten esitelmässä oli puhuttu ihmislähtöisyydestä tällaisena äh, empaattisena uteliaisuutena. Siitä, siitä tykkäsin tästä tästä ikään kuin termistä, ja tuota, ää, sitten myös mun on arvokasta, että alueella on, on tässä työssä mukana näitä vertaisia kokemusasiantuntijaryhmiä. Siinäpä oikeastaan kaikki multa. Joo, no ihan vain täydennyksenä, just ja korostan tätä, tätä kokemusta, jota, jota Eksotella on kertynyt tosiaan sieltä ihan 2014 lähtien ollut käytössä tämä toimintamalli, niin silloin mua kiinnostaa se, että, että kun sitä on jo toteutettu, niin taas lähestytään sitä äh, kysymystä, että mitä pitää muuttaa, mitä niin näillä nykytoimintamallilla ei pystytä vielä saavuttamaan siitä, mitä näillä, näillä tota, tämän hankkeen tavoitteilla äh, ollaan etsimässä ja, ja, ja toisaalta sitten niin alkaa olla jo Ihan mittavasti sitä kokemusta sekä asiakkaiden että, että näiden päätöksiä tehneiden työntekijöiden kokemusta. Että, että mikä siinä toimii ja mikä mättää, niin mielenkiinnolla näitä tuloksia jäädään odottaa. Hei, toivottavasti meillä on olla nyt tulkittu ihan väärin teidän niitä hankehakemuksia. Tämä oli aika kuitenkin nopeasti vedetty yhteen, että pyydän meidän kaikkien puolesta anteeksi, jos me ollaan... Jotenkin jotain teistä väärin ymmärretty saatte korjata sen hankkeen kuluessa. Kyllä, vaikka siihen tulee tilaisuus.